Біля поклонного Христа священники Української греко-католицької церкви та Православної церкви України моляться за мир. Після цього освячують воду та благословляють вірян. Серед них – тернополянка Володимира Тихович. Жінка каже, сьогодні святкує День Ангела. «Треба йти до церкви, службу Боже послухати. І мій батько Володимир ще йому немає, то я за нього помолилася. Так. Тут навіть. І це для мене свято. 81-річна тернополянка Ольга Кінь прийшла, щоб набрати освяченої води. А я зараз тую водичку понесу переливання крові в лікарню. Там дівчатам всім дам, нехай собі помиють горла, щоб чисенькі і здоровенькі були. знайомих багато лікарів є, і невістка лікар, і я зараз їм ту водичку понесу». Настоятель храму Воскресіння Христового Православної Церкви України отець Сергій Стельмах розповів, у Тернополі хрещення Русі відзначають з 1540 року. «За радянського часу воно було, скажімо так, більш приховано, але було о, тому що кожна благочистлива сім'я, кожен священник, єпископ, вони це пам'ятають, святкують. А зараз, дякувати Богу, ми святкуємо це все більш, більш масовіше, зловгодженіше з іншими конфесіями. Історик Іван Янюк розповів, як відбувалося грещення Русі у 988 році та яке значення мало для християнства. «За даними літописів, вважається, що в день, який було присвячено подальшому князю Володимиру, тобто свято Володимира, відбулося хрещення людей на річці Дніпро в Києві, тобто, якщо точніше, на притоці Дніпра, це річка Почайна. В цей, час, в цей день було знищено пантеон старих язичницьких богів, а також хрещено людей масово в річці, тобто, за зразком давніх хрещень, перших християн. Християнство принесло на нашу державу певний час політичної стабільності, оскільки воно Вказувала чіткі правила, зокрема, і традиції наслідування престолу. Це від візантії певні традиції існування ведення державного життя. Це більше не релігія, а саме традиції християнських держав. А також ця релігія знову ж таки християнська церква принесла писемність, розвиток культури і загалом інші аспекти розвитку Леся Продоус, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.